जय माताजी मित्रों हूँ सुमसी ठाकुर मेरी एच एम टेक्निकल जॉब स्वागत है ते ब मजा में हो तो आज दिन वीडियो है कि कई लोग प्रॉब्लम हो संग्लिश वाँचता नहीं आत गुजराती कई रीते ट्रांसलेटर कर स तो विडियो से तो मारा वीडियो पूरा जो तारी चैनल पर नया हो तो मेरी चेन लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो मैं बे लाइकन में ऑल कर लो ताकि मार विडियो सौंती पहला पोची सके तथा जाके तो चलो आप आगे बढ़ा वीडियो चालू कर तो सो तो सौ पहला आपबाइल स्क्रीन पर आईस मोबाइल में हाई ट्रांसलेटर है तीन डिस्क्रिप्स लिंक बनाली है डाउनलॉड करक सो मैं अब કઈ ભાષા તમે રાખવી હોય તમે રાખી શકો છો જેમ કે હિન્દી છે ઇંગ્લિશ છે યા ગુજરાતી તમિલ તમે જે ભાષા પસંદ તમે રાખી શકો છો તો આપણે હું ગુજરાતી રાખેલીશ તમને દેખાડીશ કારણ કે ગુજરાતી માટે પેશલિટીઓ છે તો અહીંયા ગુજરાતી રાખેલ છે તમે તો ગુજરાતીમાં ટેક કરી શકો છો અને આપણે હું કરી શકાશો અને અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા મેં પાસવર્ડ બંધ કરી ચાલુ કરવાનું છે તો એ બંધ પણ કરી શકો છો ને કઈ રીતે તમે એને તો હું પહેલો જુબલિશ તમને બતાવીશ કે કઈ રીતે આપણે ઇંગ્લિશનું ગુજરાતી ટ્રાન્સલેટર વાંચી શકો એનું ગુજરાતી ઇંગ્લિશનું ગુજરાતી કહી શકો તો જીમીલું આવી જશું ને એક મેસેજ લઈ લો છું જે જીવીલો મેસેજ છે અને હું તમને વાંચાઈશ વાંચીને બતાવીશ તો જે ગુજ ઇંગ્લિશમાં છે તો એને ગુજરાતી કરીને બતાવીશ તો તમે લોકો જોઈ લેશો તો ગુજરાતી થઈ ગયું થઈ રહ્યું છે તો તમે લોકો જોઈ લો તો તમે લોકો જોઈ લીધો એનું ગુજરાતી થઈ જશે અને તમે કઈ રીતે ઇંગ્લિશને ગુજરાતી કરીને વાંચી શકો છો તો તમાલ આવી ગયો હશે કે કઈ રીતે આપણે ઇંગ્લિશને ગુજરાતી ટ્રાન્સલેટર કરી શકો અને તેના માટે કઈ વેપ છે તો તમને ખબર પડતી હશે उम्मीद कर तुम्हें मारा वीडियो पसंद आया हूँ तुम कई रीते इंग्लिश गुजराती में ट्रांसलेट कर सको तेरा एप सारा में सारूँ है तो वीडियो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो अं वीडियो जुड़ा बे लाइकन ऑन कर लो जय हिंद